Maria Grapini a rebufnit. Scrisoare pentru Claus Iohannis, am dreptul să ve cer să vei implica-i. Avei i, ave -i obligaia să o face-i. Maria Grapini a scris lui Claus Iohannis, avei i obligaia, domnule președinte, să aprai suveranitatea statului. Bat jocuri în românii dacă nu o face-i. Europarlamentarul, pusele, Maria Grapin, continuu demersurile în scandalul care destabilizează România, zilele acestea, pe tema ingerinelor Comisiei Europene în problemele interne ale statului. Potrivit ultimelor dezvluiri, intrarea brutală a Europei în chestiuni ce indirect de suveranitatea României s-a făcut sistematic. Ani de zile, sub privirile îngduitoare ale celor care au condus destinăleri. Ironic sau nu, însui numele preedintelui Claus Iohannis a fost trecut pe o listă scurt sau lung, vom vedea zilele acestea, cerut de ce, privitoare la dosare din justiție, stadii procesuale etc. Maria Grapini a reacționat dur joi, 22 martie, la aceste devoalări ale unei situații incredibile pentru democrațiile stabile ale lumii. Umanista a decis să îi adreseze o scrisoare deschis președintelui Iohannis, în care puntează, cu subiectiv radical, esențialul. Domnule Predinte, intrai sau nu una de aprare a României în românilor? Cum i când să de gândi se la acest demers anacronic, nedemocratic? Felicit premierul României, primul de la aderare care, într-un mod fermi diplomatic, demnic concret, cere Comisiei Europene să explice îngerintele fostei comisii în funcționarea justiției în Romaniei domnule președinte, garantul statului de drept, de drept, nu de drepti, ce face tu. Nu vă interesează dacă statul de drept din România, pe care îl invocai de diminea până seara, este respectat și de ce trecei din exterior, aceia în fa acelor aventlinai permanent. De ce te cei cum dorim un loc la Bruxelles? Aveți obligația, domnule președinte, să apărați suveranitatea statului. Vați jocuri în românia, dacă nu o faceți. Vorbim ei acum. Eu, ca român, ca european europarlamentar, am făcut toate demersurile permise de statutul pe care l-am, de mandatul pe care mi l-au dat românii. Eu nu mă opresc aici. Dumneavoastră aveți de gând să-i Am dreptul să ve cer, să vei împica-i. ave -i obligaia să o i i-a scris Maria Graping lui Claus Iohannis.